Soutěži Hledá se lídr máme už jen tři soutěžící. Kdo vypadne a kdo postoupí do finálové superdebaty. Uvidíte na seznam zpráva a v televizi seznam.